السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شیخ سائنس چینل وی آر اندر ویڈیو کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں دراصل طبیعت بہت خراب تھی بخار بہت تھا اینی ہم بڑھتے ہیں اپنے کینوا کورس کی طرف آج ہمارا لیکچر ففٹین ہے آج ہم بنانا سکھائیں گے جی کہ کینوا پر آپ میم کیسے بنا سکتے ہیں فنی میمز آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے تو آج بنانا سیکھیں گے جی بڑھتے ہیں کینوا کی طرف تو یہ کینوا اوپن ہو رہا ہے یہ جی تو بڑھتے ہیں ہم میم والے پوشن کی طرف یہ جی میم والا پوشن آ گیا اس کو سلیکٹ کیا ہم نے یہاں سے یہ جی آپ دیکھے ہوں گے میم کے ٹیمپلٹس بہت سے وہ بھی میم یہاں سے سلیکٹ کر لیں سپوز میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں سارے سیم وہی اپشنز ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے اگر آپ ٹیکس چینج کرنا چاہتے ہیں اگر یہ آپ فوٹو یہاں پہ کسی کی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو سارا پتہ ہے اس کو سلیکٹ کریں ٹیکس کو سلیکٹ کریں اگر کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں یہ لکھا ہے جی می a crushing weight of existence और ये दूसरा sentence लिखा हुआ अगर आप कोई चेंज कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर लिखें मी एंड माए माए big brother یہ دیکھ جی آپ ٹیکس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ جی چینج ہو گیا می اینڈ مائی بگ برادر تو یہ مینگ بن گیا فنی سا اگر آپ اب تصویر لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے اپلوڈز کے اپشن پہ جانا ہے وہی سیم کچھ ہے سارا یہاں سے آپ نے تصویر سلیکٹ اگر آپ نے کوئی دفعہ ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو یہ ٹیکس کے اپشن پہ کلک کریں یہاں سے ایڈ اور ٹیکسٹ بکس کریں اگر آپ کوئی آڈیو لگانا چاہتے ہیں یعنی کیونکہ سونگ پلے بیک سیڈ میوزک یا پھر کوئی اور چیز جیسے کہ یہ دیکھیں میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب میں اس کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں ابھی نیچار رات تو اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں سیم وہی اپشنز ہیں سارے یہ دیکھیں جی یہ پلے بیک چل گیا یہ دیکھیں جتنا ہی آپ کی پکچر ہوگی اس کے حساب سے پلے بیک چلے گا یعنی کہ ایک پکچر ہے تو اس کے حساب سے پلے بیک چل رہا ہے ایسے آپ یہ ایڈیٹنگ کر کے اس کو بہت فنی بنا سکتے ہیں میم کو تو یہ ایلیمنٹس کے اپشن ہے یہاں پہ آپ نے فنی فنی کریکٹرز سرچ کر کے آپ نے وہ ایلیمنٹس یعنی کہ ویڈیوز پکچرز گرافکس آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اس کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے ابھی یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ اور آ رہا ہم گرافکس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے آ گئے ہیں بہت ایزی ہے یعنی کہ یہ دیکھیں جی فنی گرافکس ہیں سارے ہی एक में आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ ये देखेंगे اس کو یہاں سے چھوٹا کر لیں اور اس کو یہ دیکھیں یہ آگے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے اس کو آپ اور فنی بنا سکتے ہیں اور اس کے آپ ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سارے وہی آپشن ہیں یہ ٹیمپلیٹس ہیں یا آپ کے جو بھی ریسنٹ یوز ہوئے ہوں گے یا پھر آپ نے جو بھی پروجیکٹس بنائے ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے اس کے مطابق بھی آپ اس کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں یہ جی سٹائلز آ جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ یہاں سے یہ دیکھیں چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ جو ٹیکسٹ ہے می مائی بیگ برادر اس کے جو ہیں جی کلرز چینج ہو رہے ہوں گے یہ دیکھیں بہت سی چینجز کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے ایسے آپ ایک فنی میم بنا سکتے ہیں تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیخ سائنس چینل کو اور یہ شیئر کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے آپ نے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں لیجیے یہ ڈاؤن لوڈ کے اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیے اللہ حافظ